Snažím se aspoň jednou za rok na nějakou delší cestu, jinak, když se potom samozřejmě počítají ještě i pracovní cesty, tak to je skoro každý druhý týden. Jo, spolu jezdíme. Jezdíme pravidelně na hory v zimě do Itálie lyžovat a občas, občas k moři a hodně po České republice. Jo, mám ráda na delší dobu, když někam jedu na dovolenou. Většinou každý prázdniny jezdím někam do zahraničí.